Jeg vil gerne være ingeniør, fordi øh, det giver mig mulighed for et spændende job. Det er jo meget få ingeniører, der er gået i. Det er virkelig hyggeligt studie, hvor øh, der også er sige, et øh, højt fagniveau. Vi er i gang med at bygge en undervandsrobot. Det er udfordrende, det er spændende, det er sjovt. Ingeniørfaget er det jo lagt meget på matematik og fysik. Det handler om at være skarp, og det handler om at være klog.